Γκάντι! Ερασμία! Γκάντι! Ερασμία! Έχω θέμα. Έλα, δεν το έχα καταλάβει. Κάτι καινούριο. Όφου με τα μαθηματικά αυτή τη φορά. Αλλήλμονο, καιρό είχες Ναι. Για, πες λοιπόν! Συμειγείς δεκαδική Α, κατάλαβα! Εσύ δηλαδή δεν θε να γυρίσουμε βίντεο σήμερα, ταινία θα γυρίσουμε. Έλα μωρέ, με απλά λογάκια! Ε, πόσο απλά λογάκια! Πολύ απλά, άντε, ξεκίνα! Μάλιστα, δεν τη γλιτώνω από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, πάρε χαρτί και μολύβι για να κρατάς σημειώσεις γιατί θα σου χρειαστούν. Θα τα λέω αργά και καθαρά. Ό,τι δεν καταλαβαίνεις θα με διακόπτης Εντάξει? Οκ. Okay. <coughs> λοιπόν, πάμε με απλά λογάκια. Σημιγής. Αριθμοί με λέξεις. Δεκαδική. Αριθμοί με κόμμα. Πιο σωστά στα μαθηματικά υποδιαστολή, όχι κόμμα. Μέχρι εδώ το έχουμε? Το έχουμε, το έχουμε, λέει. Τέλεια. Σημείωσε το εξής τώρα. Ένα κιλό είναι χίλια γραμμάρια. Ένα ευρώ είναι εκατό λεπτά. Και τώρα άκου. Θέλω να σκεφτείς πως κάθε μηδενικό είναι μία θέση. Και κάθε θέση... Είναι μοναδική. Μα, mm, τι εννοεί γέροντα? Παράδειγμα. Ένα ευρώ είναι 100 λεπτά. Άρα, τα λεπτά πώς θέσεις πιάνουν? Αν τα μηδενικά είναι και οι θέσεις, τότε με 102 μηδενικά δύο θέσεις. Τέλεια. Άρα, αν εγώ σου πω 5 ευρώ και 2 λεπτά, πώς θα το γράψεις σε δεκαδικό? Και πρόσεξε, εκεί που ακούστο το και θα βάλει υποδιαστολή. Αύκολο, 5,2 αφού άκουσα 5 και 2 λεπτά, 5,2. Σωστά. όχι την πάτη σα. Γιατί, γιατί η ερασμία μου τα λεπτά όπω είπαμε πριν πιάνουν δύο θέσεις. Πού είναι οι δύο θέσει μετά την υποδιαστολή. Είπε 5,2. Άρα εσύ έπιασε μία θέση. Ε, σιγά, θα βάλω ένα μηδενικό στο τέλο που δεν έχουν αξία τα μηδενικά στο τέλο. Όχι, πάλι λάθο. Γιατί τότε τι θα λε, 5,20 ή 5,2. Εγώ σου ζήτησα να γράψει δύο λεπτά, όχι 20. Mm, κατάλαβα τι θες να πεις Ουσιαστικά το 5,20 και 5,2 Αν βάλω ένα μηδενικό στο τέλος πάλι θα γίνει 5,20 Αλλά εμείς θέλουμε 2 λεπτά και όχι 20 Ωραία mm, Μήπω θα βάλω το μηδενικό αριστερά Και θα γίνει 5,02 και όντως θα είναι 5 ευρώ και 2 λεπτά Του βρήκα Μπράβο Ερασμία τώρα το είπες σωστά Άρα λοιπόν εσύ θα πρέπει να σκέφτεσαι ότι κάθε φορά που δεν έχεις καλύψει όλες τις θέσεις θα πρέπει να βάζεις ένα μηδενικό προς τα αριστερά γιατί αλλιώς θα αλλάξει η αξία αυτού που γράφεις. Δηλαδή είναι άλλο να πεις 5,20 και άλλο να πεις 5,02 δηλαδή 2 λεπτά. Ωραία, θα δοκιμάσω και ένα παράδειγμα με τα κιλά και τα γραμμάρια. 2 κιλά... 5 γραμμάρια, εγώ θα σκεφτόμουν να το γράψω 2,5 αλλά ξέρω ότι είναι λάθος, γιατί για να συμπληρώσω εκεί τις άλλες δύο θέσεις θα έπρεπε να ήταν 2,500 γραμμάρια, αλλά εγώ θέλω 5 γραμμάρια οπότε θα γράψω 2, και θα βάλω πρώτα 2 μηδενικά, 0, 0 και 5 και έτσι έχω καλύψει 3 θεσούλε και ακούω το 5 που μου ζήτησε και όχι το 500 Σωστά. Μπράβο μπράβο εξαιρετικά Για πάμε όμως τώρα να δούμε και τι μονάδα μέτρησης θα βάλουμε Αυτό το ξέρω το έχω ακούσει βάζω τη μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης Άρα αν έχω κιλά και γραμμάρια στο τέλος θα γράψω μόνο τα κιλά ε, Αν έχω ευρώ και λεπτά θα γράψω τα ευρώ αν έχω μέτρα 10%. αυτό δεν τα είπαμε, ακόμα αργότερα, αργότερα, τη μεγαλύτερη μόναδα μέτρησης θα γράφω στο τέλος. Μπράβο και πάλι Ερασμία. Άρα, στο πρώτο παράδειγμα έχω 5,02 ευρώ και στο δεύτερο παράδειγμα έχω 2,005 κιλά. Οι να πούμε και λίγα παραδείγματα ακόμα για να σίγουρα αυτό ότι το ξέρω τέλεια. Ναι, φυσικά. Για πες να σα ακούσω. <coughs> λοιπόν, 3 ευρώ και 50 λεπτά. Θα γραφτούν 3, άκουσα το και, άρα βάζω ακόμα 3,50 ευρώ. Αφού είναι η μεγαλύτερη μονάδα μέτρηση στα ευρώ. Και αφού το 50 πιάνει ήδη διαθέσει, δεν βάζω άλλα μηδενικά. Εξαιρετικά, Ερασμία. Για πε μου τώρα και ένα παράδειγμα, ακόμα με κιλά και γραμμάρια. Θα το κάνω, θα το κάνω και αυτό δυσκολάκι, για να σιγουρευτούμε ότι θα αποφεύγω τι παγίδε. 8 κιλά και 20 γραμμάρια. Ξέρω ότι ένα κιλό 1000 γραμμάρια, 3 μηδενικά, άρα θέλω 3 θεσούλε. Θα γράψω 8,20 αλλά δεν θα την πατήσω. Έχω δύο θέσεις και θέλω άλλη μία. Δεν θα βάλω το μηδενικό στο τέλος, θα το βάλω πριν το 20 στα αριστερά. Έτσι λοιπόν θα έχω 8,20 κιλά, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι 8,020 και δεν αλλάζει η αξία κανενός. Σωστά! Ωραία! Τώρα μας έμειναν οι μονάδες με τα δέκατα, τα εκατοστά και τα χιλιοστά και η αντίστροφη διαδικασία. Ναι, ναι, συνέχισε, συνέχισε, ωραία είναι. Α, ω, δεν κατάλαβες καθόλου καλά. Τώρα είναι ώρα για ξεκούραση, πέρασε η ώρα. Να πας πρώτα στα εγκόνια σου να πεις όλα αυτά που σου έμαθα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Με κούρασες, έχω και κάποια ηλικία. Αφού καλά. Θα καθαρογράψω τις σημειώσει μου, να τις δώσω και στα εγγόνια μας Γιατί αλλιώς νομίζω θα κουραστούν πάρα πολύ, άμα τους τα το πούμε όλα μαζεμένα Πηγαίνω λοιπόν, γεια σου! Γεια σου Ερασμία